کا میں بتاؤں گا کیسٹ میں لوں گا پوجارا ٹیلی کوم پہ یہ میرے ہی ایک کسٹمر ہے اور اپنے یہ شروع کیا انیس سو چورانوے میں ایک معمولی ٹرانسمیشن آج یوگیش پجارہ گجرات کا جانا مانا نام ہو گیا کیسے انیس میں ایک دکان کھولی 2011 میں دوسری دکان اور دو میں 50 آؤٹ لیٹ ہو گئے اور 2018 کے اینڈ تک ایک سو آٹھ آؤٹ لیٹ کی تیاری یہ کیسے کیا پانچ اسٹیپس میں دھیان سے سمجھیے پہلا پوائنٹ لوں گا ارے واہ لو کاسٹ مارکیٹنگ آئیڈیا کیا بولتے ہیں ہم اس کو نام سن لئے دھیان سے ارے واہ لو کاسٹ مارکیٹنگ یہ ارے واہ کا مطلب کیا ہے یہ ایسے آئیڈیاز لاتے جس سے نان کنزیومر بھی ان کا کنزیومر بن جائے مہیلا وہ ایک بہت بڑا نان کنزیومر ہوتا ہے موبائل آؤٹ لیٹ کے لیے لیکن ان کو بھی لوئل کی اتنا بڑا کسٹمر بیس جو جڑا ہی نہیں ہے ابھی ریٹیل آؤٹ لیٹ سے تو یہ کیا کریں گے ہر فیسٹیول سے پہلے ایک مہندی لگا دیں گے اپنے ہر آؤٹ کے باہر اب مہندی کیمپ میں ایک لڑکی جس مہندی لگاتی ہے آ کے اس کی مہینے بھر کی تنخواہ بہت کم ہے آٹھ ہزار روپے مہینے میں لگاتی ہے مہندی کے بورے لا کے رکھ دیئے اور وہ باہر فری میں مہندی لگاتی رہتی ہے ان کے لائن لگ جاتی ہے اور جی میری مہندی لگاؤ میری مہندی لگاؤ اسی بہانے ان کے کسٹمر ان کے دکان میں گھسنے لگتا ہے ایک اور آئیڈیا شیئر کرتا ہوں یہ پیچھے انیس روپے کی केवल लेडीज को जहां सारे चार सौ निन्यानवे कुछ भी खरीदो मत खरीदो 19 रुपए की सेल्फी स्टिक ले जाओ शहर में टॉक ऑफ अ टाउन दीजिए कमोन क्या टॉक ऑफ अ टाउन शहर में चर्चा होने लगी रुपए की सेल्फी 19 रुपए की सेल्फी स्टिक नए कस्टमर के ना पाव पड़ने लग गए दुकान पर ایک بار کسٹمر کے قدم چل جاتے ہیں دکان پہ پاؤں پڑ جاتے ہیں دکان پہ نام کیا یاد آئے گا کم کما کیا نام یاد آئے گا پجارہ ایک کدھر جانا ہے کدھر سے موبائل خریدارا سے خرید اے پجارا سے انیس خ... روپے کی سیلف لڑکیاں آ گئی اتنی لیڈیز اتنی لیڈیز ی چکر میں دیکھیے کیا کریں گے کبھی کبھار اجیب وریب ارے واہم نکال دیں گے آپ موبائل خرید رہے تھے اچانک ویئنگ مشین لا کے رکھ دیں گے وزن تو لو آج اتنا آپ کا وزن اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے سننے میں اٹ پٹا لگتا ہے نا وزن کے برابر ڈسکاؤنٹ لیکن یہ بات کسٹمر کے مجھ سے نکلتا ہے ارے واہ موٹا ہونے کا پہلی بار فائدہ ہو گیا آج سستا موبائل خرید کے گئے دو لیٹر پیٹرول کا کوپن ساتھ میں فری دے چھوٹی چھوٹی آئیڈیاز جیسے سلیبریشن होली हो दिवाली हो 15 अगस्त हो छब्बीस जनवरी हो न्यू ईयर हो या जन्माष्टमी पूरा गुजरात क्या बोलता है जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण इनको मालूम है जन्माष्टमी बड़ा फेस्टिवल है जाएंगे पूरे जन्माष्टमी अपने पूरे डेकॉर को चेंज करते हैं सेलिब्रेट ऐसे करते हैं जैसे परिवार मिलकर सेलिब्रेट कर रहा हो पंद्रह अगस्त हो हर बच्चों के लिए खास चॉकलेट्स पढ़ने वाले अच्छे बच्चों के लिए दसवीं पास किया अच्छे नंबर से बारहवीं पास किया अच्छे नंबर से फ्री मोबाइल देंगे आपको इतनी स्कीम निकालते हैं इतनी स्कीम निकालते हैं कि ہر سکیم سے وہ نان کنزیومر جو ابھی تک نہیں جڑا اس کو کیسے جوڑوں یہ بچ گیا اس کو کیسے جوڑوں لیزر کاسٹ لو کاسٹ مارکیٹنگ آئیڈیاز ارے واہ اپنے سی آر کے تھرو کرائیں گے ڈسکاؤنٹ واؤچرگ کسٹمر کے برتھ ڈے کو ایسے مناتے ہیں جیسے خود کا برتھ ڈے ہو اور کچھ پرو چھا گئے آپ جب بھی ان سے کوئی سامان خریدتے آپ کو کارڈ دیتے ہیں جس کو کیا بولتے ہیں ہم سفر یہ ان کا لوئلٹی کارڈ اس میں آپ کے کچھ بونس پوائنٹ ڈال دیں گے اگلی بار آپ کچھ بھی خریدنا پڑے یہ کارڈ اپنا نام بتا دینا ڈسکاؤنٹ کا ایک آدمی پوائنٹ کے سے کیا موبائل خریدنا ہے وہ آپ کی ضرورت کو آٹھ ہزار میں پورا کرائیں گے اس کو بولتے ہیں ارے واہ پیسہ بچوا کے کسٹمر کو لائف ٹائم ویلو بڑھا دیں گے کسٹمر کی एक कस्टमर जिंदगी भर उनसे कितना खरीदता रहता है माल यह है इनका गोल एक बार माल बेचो नहीं एक काट लो काट लो वो सिस्टम नहीं है इनका यह क्या है कस्टमर के माइंड में इतना एंट्री बैरियर डाल देंगे सर्विस कर, कर के उसकी कि वो अब ऑनलाइन गाने की सोच ना पाए और सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है नाइनटी डेज बॉक्स टू बॉक्स रिप्लेसमेंट वारंटी यह सबसे बड़ा गेम चेंजर है अगर आपने इनसे ओप्पो वीवो शाउमी लावा ज्योनी इंटेक्स माइक्रोमैक्स कार्बन एप्पल सैमसंग कोई भी मोबाइल खरीदो कंपनी बॉक्स टू बॉक्स वारंटी देना दे ये कहते हैं मैं अपने खर्चे पे आपको बॉक्स टू बॉक्स वारंटी दूंगा कोई भी गड़बड़ आ गई वो खर्चा मेरा आप नया डब्बा ले जाओ बाकी कंपनी से मैं अपने अपने पटता रहूंगा सेकेंड पॉइंट जीएचटीसी जीएसटीसी इनकी वैल्यूज ये इनकी कोर वैल्यूज हैं, ये कहते हैं हमारा हर इंप्लॉय जीएसटीसी को खाता पीता जीता है। क्या है जीएसटीसी जेनुअन ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट और कमिटमेंट ये क्या कहते हैं माल जेनुअन बेचना है گڑبڑ نہیں کر رہی آج کے زمانے میں بہت سارے موبائل ریٹیلر ایسے ہیں جو آپ کا ڈبا پیچھے سے کھولتے ہیں آپ کو نہیں پتا چلتا چارجر ایئر فون بدل دیتے ہیں بیٹری بدل دیتے ہیں اس کو واپس پیک کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہیئر ڈرائر ہوتا ہے یا کئی مشین بھی آتی ہیں اسے پلاسٹک اوپر لگا کے چپکا کے ایسے پیک کر دیں گے آپ کو دیکھنے میں گا ارے ڈبا پیک لے کے آیا ڈبا پیک آپ کو پتا بدل گیا میں جیلون کی بات اتنی امپورٹنٹ ہے بھائی صاحب موبائل آپ ایک لاکھ کا خرید لو اگر چارجر گلت لے آئے فیل ہو جائے گا گیم اوور ایک لاکھ کا موبائل بےکار ہو جائے گا مضبوط دی آپ کر لیا پوائنٹ کو اتنا تیز اڈاپ کیا یہ جانتے تھے اگر بزنس کو بڑا کرنا ہے ایک سور سے پچاس پہ جانا ہے سو پہ جانا ہے پانچ سو پہ جانا ہے ٹیکنالوجی چاہیے ان ہاؤس سوفٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم بنا ان ہاؤس موبائل ایپلیکیشن بنانے والی ٹیم بنائی اپنے ہی ای آر پی اپنے ہی سی آر ایم اپنے ہی لائف کسٹمر بنا لی ہے اور اگر موبائل ایکسچینج کرنے آ جاؤ, تو آپ کے منہ سے نکلے گا ارے واہ. آپ ان کو موبائل لا کے دے دو اب ان کے پاس جو ایکسچینج کا سوفٹ ویئر ہے یہ اس میں آپ کا آئی ایم آئی نمبر ڈال دیں گے ماڈل سرچ کریں گے اس کے بعد ایئر فون ہے ویلڈبل ہے کتنا پورانا ہے ٹو ایئر تھری ایئر اور تھوڑے بہت ہے یا بہت زیادہ اسکریچ ہے بس پھر کیا ہے سیکنڈ ہینڈ موبائل کے سامنے ویلو آ جائے گی فکس ویلو آ جائے گی پانچ ہزار نو سو تیرہ روپئے اب آپ کو پتا ہے جی یہ ان کے اڑتالیس پچاس تو چلے جاؤ یہاں جا کے موبائل دے دو یہاں ہزار نو سو تیرہ نو سو تیرہ ہر بار ٹرسٹ آ جاتا ہے اور جونئر بھی ہونا تو بھی اس کو سارے فیچر بینیفٹ موبائل کے نہیں معلوم وہ آپ کے سامنے اسکرین کھول گا اور وہ جو لڑکا سکرین پہ آپ کو اس سافٹ ویئر سے بتا دے گا اس موبائل کے سارے فیچر ساری ڈیٹیل جو کہ ڈبے کے اوپر چیلے ہیں سکرین پہ آپ کو ساری اور کمپیریزن بھی کرا دے گا آپ سکرین پہ جاتے ہی برانڈ سلیکٹ کر لو सारे सामने आ गए। आपने एप्पल सिलेक्ट कर लिया अब एप्पल करते ही ओवरव्यू में जाओ डिस्प्ले सिमरा मेमोरी कनेक्टिविटी बैटरी अदर्सिफिकेशन में जाओ कंपेरिजन में जाओ, मान लो आपने सोचा मैं कंपेरिजन करता हूं Samsung Galaxy S7 और Nokia 7 Plus में तो आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा सिस्टम आ जाएगा कैमरा आ जाएगा सब चीजें आ जाये अब आप आराम से ले सकते हो लेकिन हर एक डब्बे पे इतनी डिटेल नहीं है सिर्फ सॉफ्टवेयर ड्रिवन होने के कारण इनको महंगा एम्प्लॉय नहीं लेना पड़ता सॉफ्टवेयर होने के कारण एक भी जादा माल बेच पाता है है है की की कम करी और का को दिया customer इतना दुकान आता ये कैसे अकेले आप बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते इन हाउस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बना लिया को सबसे मजबूत किया कि पहले दिन इंडक्शन डिपार्टमेंट इंट्रेक्शन कर देंगे दूसरे दिन कंपनी के एथिक्स और फ्लोर की अंडरस्टैंडिंग सिखा देंगे तीसरे दिन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी और फ्लोर टेस्ट ट्रेनिंग चौथे पांचवे दिन रैक का अरेजमेंट सिखा देंगे पांचवे दिन soft skill और बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग करेंगे लेकिन रोल प्ले के साथ कर कर के दिखा दिखा के ट्रेनिंग करेंगे बारहवें दिन तक सेलिंग स्किल रोल प्ले और सिचुएशन एनालिसिस दे देंगे तेरहवें मैनेजर का इंट्रैक्शन और एचआर पॉलिसी फाइनली फोर्टीन डे पे डायरेक्टर से जाके मिलेगा फीडबैक दिया जाएगा ट्रेनिंग का स्कोर दे देंगे और सर्टिफिकेट देखें اس کو کام پہ لگا دیں گے کے لیے بڑا دل رکھنے والے یوگیش جی گارڈ 20 -20 ان, ان, کو ان, ان کے گھر پہ راشن پہنچائیں گے دکھ تکلیف گے ان کے موبائل یہ موبائل سی کا مطلب کیا ہے سی مطلب ہوتا ہے سمدر سروس ایکسچینج ایسیسری یہ ایسا سمدر بنا دیا موبائل تو سارے بیچتے ہیں انہوں نے انسلری سپورٹ اتنے بنا دیئے کہ کسٹمر ان کو چھوڑ کے جاتا نہیں آپ دیکھیں آپ یاد کریں جب آپ میں لازٹ ٹائم موبائل خریدا تھا آپ کے موبائل میں کوئی گڑبل آئے جس سے موبائل خریدا وہ اب آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ سے کنی کاٹے گا وہ بولے گا بھائی میرے پاس کیوں آئے ہو सर्विस सेंटर में जाओ मैं तो मोबाइल बेचता हूं लेकिन यह क्या कहते हैं सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है सर आप हमारे प्रिय कस्टमर हैं आपको जब भी मोबाइल में दिक्कत आए मेरे पास अपना इन हाउस सर्विस सेंटर है मैं खुद ही सर्विस कर दूंगा से करानी पड़ी कंपनी से करा के दूंगा आपको तकलीफ नहीं एक बार आपने मोबाइल खरीद के आप हमारे दमाद हो गए हैं ऐसा प्रेम देते हैं कस्टमर को ना आप डिस्काउंट देके अपना नहीं बना सकते कस्टमर का एक्सपीरियंस क्रिएट करके कर सकते हैं इन्होंने अपने बोर्डलाइन नंबर बना लिए हेल्प लाइन नंबर्स बना लिए ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर एक रिच एनवायरमेंट में एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया कि अब کیا ہے جی فائدہ کیا ہے یہ کراس سیل کرتے ہیں اپ سیل کرتے ہیں آ, مال ایک لینے آتا ہے دوسرا بھی خریدتا ہے تیسرا بھی خریدتا ہے چوتھا بھی خریدتا ہے بہت کریٹ ہو گیا اس کو بولتے ہیں سمندر سی سروس ایکسچینج اور موبائل سارے بیچتے ہیں لیکن سمندر تیار کر لیا اب کسٹمر ایک ریکال ویلو یادداشت میں گھل گیا ہے گجرات میں موبائل مطلب پجارا देखते ही देखते इन्होंने ओप्पो की सुपर स्टॉकेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन भी ले ली पांच हजार रिटेलर के पास ये अपने एम्प्लॉय खड़ा कर रहे हैं वहां पे इन्होंने ओप्पो को गुजरात का नंबर टू ब्रांड बनाया और साथ में अपना होम एचओ ایک نیا برانڈ لیا ہے ٹی وی ایل ای ڈی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک نئے برانڈ لاتے جا رہے کیونکہ کسٹمر تیار ہو گیا ہے چالیس لاکھ کسٹمر ہے ان کے پاس. اب ایڈ کرتے جاؤ اور وشوش نہیں ہے کہ کسٹمر کی لائف بھی تو آسان ہو گئی نا اس کو بھی تو کنوینئنس چاہیے بشوال زیادہ ہے وہ مال جلدی بکتا ہے میں بدائی دیتا ہوں اپنے کسٹمر پوجارا ٹیلی کوم کو جس نے ٹریننگ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا گروتھ اور فوکس کیا اور کنٹینیوس فوکس کر کر کے اپنے ایسے جے کر بلڈ کر لیا لوئلٹی بیونڈ پورے ج کے اندر چھا گئے اگر آپ بھی چیک کریے کہ آپ کے بزنس میں بڑا نہیں ہو پا رہا تکلیفیں لوس میکنگ ہے فون کر کے بات کریے ہو سکتا ہے آپ کو ہیلپ ملے آپ بھی پوجارا کتنے और ग्रोथ स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करें अगर ऐसे नहीं इस वीडियो को उन सब तक जो एक स्टोर से सौर तक पहुंचने के फॉर्मूला को समझना चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को शेयर करने वाली ताकत को पहचानने के लिए आप सबका दिल से हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद